سلام اگه دنبال پنجا هزار جم رایگان واقعی کلش آف کلنز با مدرک معتبر هستی ادامه ویدیو را از دست نده اگه دوست داری یاد بگیری چطور پنجا هزار جم برای اکانتت بگیری به دقت به حرفهایی که میگم گوش کن و تا آخر این ویدیو را نگاه کن چون که هر دقیقه شو از دست بدی دیگه شد یک نکنه داخلش باشه که جای دیگه نگه. توی قدم اول بریم سراغ مدرکی معتبری که ثابت میکنه این آموزش کامله و کاملا واقعی و خدای نکرده علکی نیست. منم اول دیدم باورم نشد ولی خب وقتی که امتحان کردم دیدم که درست. همونطور که ملاحظه می‌کنید در این ویدیو داخل چت کلن یک رمز یا همون چیت مخفی زده میشه و بعدش به این بازیکن هزار تا جمع رایگان تعلق می‌گیره. گویا کل این 150 هزار تا جمو از طریق این کد به دست آورده حالا این کد چیه و چجوری به دست میاد توی ادامه این ویدیو رو بهتون میگن oh my God! Wow! حالا سوال اینجاست این کد چیه و چجوری باید به دستش برای پیدا کردن این جواب من خیلی داخل یوتوب و گوگل رو سرچ کردم و آموزش و بالاخره آموزشش رو پیدا کردم بنابراین تو قدم اول باید چند تا برنامه و فایل نصب کنیم چرا که این کد برای هر اکانتی فرق میکنه اما این کد داخل یک برنامه است که اون برنامه با زدن تگ هر اکانتی این کد رو به صاحب اکانت میده. اگه دوست دارید که لینک این برنامه رو بذارم لطفا کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله را هم به صدا در بیارید. و یه لایکم به این ویدیو بکوید چون که این ویدیو ارزش یه لایک و یه داره که دو, هم... دو دقیقه چی ده هم بیشتر طول نمیکشه اگه تعداد لایک و سابسکراب به هزار برسه قول میدم که لینک این برنامه رو داخل همین دیسکریپشن همین ویدیو بذارم یا شاید هم یه ویدیو جدید براش درد کنم پس تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار